على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما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 من أيديهم سدّوا ومن خلفهم سدّا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين. واضرب لنا مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما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 قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إِن